travu koši Kosa slabo koši Janičko, travu koši ko mu slabo koši oči zvíha v nebu Či vysoko stojí Slunečko nad horami oči zvíha nebu Frajerko, pridz ty ku mne Popoď želený háj pridz ku mne ešte raz Vec kaše rozejdeme Popoď želený háj Pridz ku mne ešte raz Vec kaše rozejdeme sme še rozľúčeli, my dvojo sme plakali. Keď sme še rozľúčeli, my dvojo sme plakali. Spolu do jedného Rušnička belého, z sme ucerali. Kolu do jedného, ručička belého, solzy sme ucerali. Išol som okolo vás, začul som muziky hlas. Išol som okolo vás, začul som muziky hlas. Na truboch A mnie nie Ja som do błączkom stał Na truboch trubeli A mnie nie Ja som do błączkom stał